σε από και σε παρακαλούν να γυρίσεις φωνάζουν Κι όσα ζήσαμε χτες σαν παλιές μουσικές νιώθω να μ' αγκαλιάζουν Όλα από ψεμιλούν για παλιέ μαστιγμές που δεν λένε να σβήσουν και εγώ πάλι ζητώ μυστικά και φιλιά που τα πήρες μαζί σου Μα βήμα, νιώθω πώς θα γύρισεις, σαν το κύμα να με ανούρισεις, μα τα βραδιά όλα στο ίδιο χρόνο. Να σε νιώθω πάντου γύρω σαν να σένα. Πάλι να μου γελάς, για ζωή, να μιλά κι εγώ να σωθένω. Τι να σε βλέπω ξανά στα δυο σπίτι να παίρνεις. κι όταν θα με φυλά, λίγα να μου ζητά και πολλά να μου φέρνει. Δύμα, Νιώθω πως θα γύρισεις Σαν το κύμα να με να Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα γκρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα Μάθω πώς θα γύρισεις, σαν το κύμα να με να Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα, γρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα.